Радий вас бачити і чути. Пан Олексій, я лише поточню, чи ви на Донбасі зараз перебуваєте на тому найскладнішому напрямку сьогодні на лінії фронту, очевидно? Так точно. Бахмутський напрямок, який сьогодні є, напевно, найгарячіший, найскладніший. Напрямок, який зараз асоціюється у людей, напевно, як дійсно, Бахмут, бахмутська фортеця. І якщо на початку, десь війни, в середині війни, всі говорили про Маріуполь то зараз так само всі говорять про Бахмут. Ситуація складна, ситуація дійсно є вкрай важливою для наших військ, важливою для того, щоб напевно сконцентрувати основні сили наші. І перш за все я хотів би наголосити на тому, що Напевно, не буде трагедією, якщо нам, в принципі, і треба буде відступити з Бахмута на кращі позиції, на заздалегідь підготовлені позиції. Адже Бахмут, по великому рахунку, не є аж таким стратегічним об'єктом. Бахмут зараз, напевно, скоріше за все, слугує... Знаєте, відтягуванням сил противника, для того, щоб унеможливити швидке просування на заході Луганської області, щоб унеможливити просування ворога на запорізькому напрямку. І ще раз наголошую, цього не треба робити трагедію. Він, ще раз наголошую, не є стратегічно важливим. Просто він зараз став символом, символом мужності, символом стійкості українського війська і символом нашої непереможності. І так, зараз є складна ситуація яка пов'язана в першу чергу з тим що тих вагнерівців яких ну, не вважали за людей просто кидали на обій не було у них сильної вогневої підтримки зараз замінили на регулярні э, війська ерефії відповідно э, є підкріплення і танкові і артилерійські підкріплення і тому дійсно стає дуже важко але знову ж таки Незважаючи на це, нам вдається так само насипати ворогам, які намагаються атакувати. Буквально пару днів тому, дуже прекрасно наша 45-та бригада, окрема артилерійська бригада спрацювала, спалили дві гвоздики і так вдало, аж серце радіє. Ми, відповідно, так само насипаємо їм по їхній піхоті, по їхніх укріпленнях. Вже навчилися дуже добре влучно стріляти зброєю на іконоперію. Яку дають нам наші західні партнери ну єдине що знаєте завжди є така гірчинка якби ця зброя була ще наприклад півроку тому так або на початку війни ну нам би було б набагато легше і ті розмови які е, йдуть за постачання Україні зараз е, авіації я думаю, що вони є вкрай необхідними і вкрай важливими, тому що, знову ж таки, кажу, ще раз повторюсь, на превеликий жаль, але десь на 2-3 місяці ті поставки зброї вони запізнюються. Хоча ми знову ж таки вдячні нашим партнерам за те, що дійсно нас підтримують і надають і високоточну зброю, і надають новітнє озброєння. А скажіть, будь ласка, ну, я хотів би уточнити, а ось це розташування ворога, з якого вони надсилають нові нові групи на штурм Бахмута, воно далеко від Бахмута стоїть? Чи воно так добре укріплено? Чи там в них якась ще є протиповітряна, можливо, оборона? І що потрібно для того, щоб, можливо, ефективніше, масованіше, я найбільше скажу, масованіше накривати ці їхні розташування? Чи вони так закопалися в землі, що, звичайна артилерія там не допомагає, потрібні якісь інші види зброї? Звичайна артилерія допомагає і далекобільна артилерія У нас є і високоточні снаряди, ті ж самі скалібури, які працюють по ворожій техніці. Я би не сказав, що вони аж так окупалися. Просто розумієте, принцип москалів завжди, одвічно, там, сотні років, це був закидати просто трупами е своїх супротивників. Те, що вони робили, роблять і будуть робити. Ну, я вам чесно скажу, що ми інколи не встигаємо просто їх всіх вбивати, бо вони лізуть як тарганиді, навіть не забираючи своїх загиблих, не забираючи або навіть кидаючи поранених а просто з якимось розумієте тваринним інстинктом просто йдуть вперед чи вони обковані чи вони обкурені я не знаю або за грат отряди працюють і, відповідно вони просто вибрали е, тактику збереження своєї техніки і не збереження свого особового складу це в цьому є величезна різниця між українцями і москалями так коли ми дійсно бережемо е, своїх людей і навіть ще раз наголошу, що можливо інколи ми відходимо на інші е кращі позиції або заздалегідь підготовлені, але ми намагаємося зберегти наших людей на відміну від них. А скажіть би на тактика і... засипати трупами. А скажіть, будь ласка, от зараз ця траса Костянтинівка-Бахмут, вона прострілюється, це ну, новина на сьогоднішнього дня, це відомо, навіть писали, з якою швидкістю варто по ній рухатися для того, щоб мінімізувати наслідки ворожого потрапляння в транспортний засіб, чи не збільшується інтенсивність обстрілів цієї траси, і чи не намагається ворог підібратися ще ближче, щоб, так мовити, унеможливити ось цей логістичний шлях, бо це і волонтери, і, я так розумію, інша якась, ну, я кажу про, про цивільні речі, так, я не кажу про військові я не знаю як доправляють боєприпаси і так далі не буду говорити можливо і не треба це говорити але от саме ці рівні це транспорт це волонтери це якась допомога волонтерська це евакуація людей і так далі да будь ласка ось якщо можна поясніть більше про це справа в тому що Бахмут зараз фактично взяти в таке напівкільце. так з трьох сторін взяти з півночі сходу і півдня але, знову ж таки, логістичні шляхи є. Якби їх не було, ми б вже би відвели звідти наших людей. Ми б вже би відвели наші війська. Відповідно, логістика зберігається. Однозначно, що обстріли є інтенсивніші. І це, ще раз наголошую, пов'язано з тим, що на Бахмут кинули вже регулярні рефівські війська. Але знову ж таки, все залежить від того, яку мету переслідує командування, щоби ще триматися Бахмутом. Mm -hmm. Від того, скільки постачається озброєння, залежить так само, наскільки ми будемо триматися в Бахмуті. Але Знаєте, ну, мене турбує ще одне питання. Ну, можливо, тут ви не задавали питання, але десь і попередній ваш гість його озвучував, і воно болить. І були не тільки мене, а були моїх побратимів. Так? Моїх побратимів, які 24 лютого добровільно пішли в воєнкомати так які записалися які зараз воюють і от зараз у мене 45-й артилерійській бригаді і в п'ятому окремо штурмовому полку в Карпатській січі батальйоні Свобода мої друзі Свободівці які вже 12 місяці сидять в окопах вміти і воюють втрачають своїх побратимів і натомість я дивлюся яка розводиться істерія про те що ніби когось там хапають десь там на вулицях якісь там автобуси садять там або везуть центри комплектації не колишні військомати Ти люди добрі ну, ми теж не будемо 5 років так само воювати ми теж хочемо побачити своїх дітей свої сім'ї хочемо побачити ви 11 місяців відпочивали 11 місяців ми вас прикривали ми за вас воювали у нас ну, у нас є втрати нам треба поповнити ці втрати нам треба робити ротації Крім того, наші західні партнери нам надають новітнє озброєння, ті ж самі артилерійські системи, надають ті ж самі танки, леопарди і тому подібне. І відповідно, ми не можемо зняти артилерістів і танкістів звідси, з передової, і відправити їх на навчання в Європу, бо ми оголимо фронт. І тут роздаються якісь істерики. Зараз іде війна. І кожен, кожен, кожен українець, кожен громадянин, кожен свідомий, він згідно чинного законодавства повинен сам був прийти військовому мату, точнити свої дані, якщо на обліку не стояв на облік стати, Пане Олексію. у вна... нас, на жаль, час спливило. Я дуже дякую за ці ваше дуже правильне і справедливе звернення. Бережіть Одне себе. Бережіть Одне себе. Дякую. Так. Одне слово. Будь ласка. Я хотів би, хотів би сказати, щоб всі пам'ятали, що за нашими спинами майбутнє Україна. Слава Україні! Слава Богу. Героям слава!